Digitaalisuus ja uusi teknologia työntyy maailmaamme nopealla vauhdilla. Joistakin teknologioista huudetaan kovempaan ääneen ja sellaisia ovat myös virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus eli VR ja AR. AR, lisätty todellisuus luo virtuaalisen kerroksen olemassa olevaan maailmaan, jonka näemme edessämme. VR. Virtuaalitodellisuus imee sinut täysin virtuaalisen maailmaan, voit kokea toisia maita ja ulottuvuuksia. Mielikuvitus on vain rajana. Nyt ehkä näemme nämä teknologiat viihdyttävinä sisältöinä, mutta erilaiset todellisuudet ovat loistavia paikkoja myös sisällön luomiseen. Luovuus kukkikoon, esimerkiksi Tilt Brushin kaltaisten työkalujen avulla. Vaikka uusien teknologioiden yhteydessä on paljon puhetta, niin on varmaa, että lisätty ja virtuaalinen todellisuus tulee muuttamaan suunnittelua. On kyse sitten teollisesta ratkaisusta tai ympäristömme rakentamisesta. Meillä on ehkä isoin, isoin ympäristö, mitä ollaan nyt tehty, on Virtuaal Helsinki, eli Helsingin kaupungin digitaalinen kaksonen. Eli mitä digitaalinen kaksonen tarkoittaa, niin meillä on oikea kaupunki, meillä on digitaalinen versio siitä. Ja tässä digitaalisessa kaupungissa pystytään simuloimaan kaikkea, mitä tapahtuu oikeassa kaupungissa. Sen avulla pystytään tekemään vaikka kaupunkisuunnittelua. Voidaan poistaa, kun rakennus laittaa puistotilalle. Pystytään simuloimaan vaikka erilaisia niin hätätilanteita. Pystytään katsomaan, että okei, tuossa rakennuksessa tulee tulipalo, miten paloimme pääsee paikalle. Sitten pystytään just katsomaan, luomaan virtuaalisia kokemuksia vaikka siitä, että miltä sen näytti 1800 luvulla semmoinen me ollaan tehty ja on itse asiassa käyttänyt sitä historian opetuksessa oppilaat näkee minkälainen se oli 1200-luvulta ja mietitään, että okay, onko niitä rakennuksia enää nyky, nykypäivänä täällä. Lisätty todellisuus on jo käytössä koulutuksessa. Sen sijaan, että ihmiset lukisivat manuaaleja ja videoopetuksia, he voivat nähdä lisätyn todellisuuden avulla opetuksen kontekstissa. VR ja AR:n avulla voi oppia tekemään ilman epäonnistumisen pelkoa. Virtuaalisessa sairaalahuoneessa voit leikata vaikka polven, tai sitten huoltaa teknologiaa, joka pitää meidät ilmassa. Finnarille ollaan tehty tämmöinen koulutusympäristö, missä pääsee harjoittelemaan kenttähenkilökunnan toimia lentokentällä. Jos mietitään oikeaa elämää, niin sinne on aika vaikea päästä, koska sinä koulutuksen, sinä kaikki luvat, mutta VRS sä voit vaan mennä sinne ja kokeilla, että miltä tuntuu laittaa Jarrukilla se Airbus A320-pyörä alle. Et niin kuin tämmöisiä juttuja, ja niitä voidaan sitten oikeasti jalostaa, että pysytään. Niin työvoimaa kouluttaa ja niin tehdään siitä selvää säästöä, kun ei tarvitse kaikkia kierrättää oikeasti siellä kentällä, vaan pystytään toistavaa reinaasti tekemään vr -avun. Jotkut voittoa tavoittelemattomat organisaatiot lisäävät empatiaa ja konkretisoivat avunantajien tarpeita elämässä virtuaalisten maailmojen avulla. VRn avulla ihminen siirretään elämään vaikka pakolaisleirille. Tämä lisää sitoutumista ja lisää halua tukea toimintaa. Eli siinä... On kuvattu nyorukuusun pakolaisleirillä Tansaniassa tytön elämää ja, ja sitten kokija pystyy niin seikkailemaan tai, tai kiertämään leirillä ja tutustumaan erilaisiin paikkoihin ja tutustumaan tytön elämään, minkälaista on olla. Minkälaista elämä on pakolaisleirillä. Ja, tota, sitä materiaalia on sitten käytetty esimerkiksi messuilla, jossa ihmiset ovat voineet tutustua lännin työhön. Ja, ja, tota, Laittaa VR-lasit päähän ja katsoa tätä interaktiivista videota ja kuvamateriaalia. Minusta siinä oli erityisen hyvä se, että siinä on enemmän toimijuutta, voi itse käydä kurkistamassa eri paikoissa ja tutustua. Ja siinä on jonkun verran tällaista niin haasteitakin myös. Esimerkiksi tämä tyttö haluaa käydä kotoaan saippua ää, tota, kasvattajaltaan ja sitten etsiä markkinapaikan, jossa hän sitten vaihtaa tämän saippuapalon jauhoihin ja sitten odottaa, että hän voi tuoda ylpeänä nämä jauhot sitten kotiin ja sitä voidaan tehdä ruokaa. Ja siinä tavallaan itse vähän niin kuin tulee tämän tytön, tytön tavalla kenkiin mukaan ja, ja, ja, tota, ja yrittää selvitä siellä leirillä ja tehdä erilaisia tehtäviä. Näyttämällä maailman toisen silmin voi luoda tehokkaita kampanjoita, herättämään tunteita ja avaamaan silmiä. Jos mietitään vaikka kiusaamista tämmöistä ympäristöä. Halutaan valistaa kiusaamista. Siellä VRS pystytään laittamaan se käyttäjä eri tilanteisiin. Että sä oot vaikka se kiusaaja, tai sä oot kiusattu, tai sä oot sivusta Ja siinä tavallaan pystytään niin kun, tuomaan tunnekokemus siitä uh, roolista. Ja tavallaan sen avulla pystytään ehkä tuomaan sitä, että jos minä olisin tämä henkilö, tunt musta tuntuisi tämmöiseltä. Että jos se immersio onnistuu oikeasti, että se niin kun, henkilö tajuaa ja ymmärtää sen tilanteen, että että tota, tuntuu, kun tässä tilanteessa. VRn ja ARn rinnalle kehittyy muita niitä paremmin mahdollistavia tekniikoita. 5G-hype on jo käynnissä ja ensimmäiset 5G-puhelimet ovat jo myynnissä Suomessakin. Mutta 5G on olennainen osa kokemusta, kun haluamme nähdä reaaliaikaisesti ja tiedon tökkimättä uusia maailmoja virtuaalissa maailmoissa. VR ja AR-kokemus on huomattavan paljon koukuttavampi onnistuessaan kuin ikään kuin postimerkin kokoinen ruutu, vaikka ruudut voikin olla tietysti isompi. Mä uskon, että pelimaailmassa, pelimaailman johdolla aletaan hyödyntää niitä mahdollisuuksia. Se etenee sitä tahtia, kun se VR-toteutus itsessään on riittävän miellyttävä sen käyttäjälle. Tämän päivän toteutukset on ollut aika kömpelöitä vielä ja on puhuttukin siitä, että ne tulee ehkä kuimausta tai menee, niskat väsyy, kun ne on niin painavia ne lasit. Mutta sitä mukaan, kun tämä teknologia, joka mahdollistaa sen PR-pelaamisen, paranee, niin sitä mukaan pelintekijät alkaa varmasti hyödyntää sitä teknologiaa yhä enemmän, enemmän tuota, kiinnostavamman sisällön tuottamiseen. Hypevirtuaalisten ja lisättyjen todellisuuksien ympärillä on kestänyt jo vuosikymmenen. Ehkä jo ensi vuonna, tai sitä seuraavana. Ken tietää? VR-asta ja AR-asta ja 360-videosta on puhuttu niin kuin vuosia. Ja niiden niin kuin aina läpimurto on ollut niin lähestulossa viimeksi muutama vuosi sitten. Tuntui, että, että nyt se lähtee täysillä. Mutta käytännössä aika harva kotonaan käyttää VR-laseja säännöllisesti, ehkä joskus kokeillakseen. Ja sitten on erikseen tämmöiset alan harrastajat, jotka, joilla on niin kaikki pelit ja vehkeitä ja ne ehkä pelaa VR-pelejä. Mutta ihan, että käyttää VR-videoita, niin niiden levinneisyys on aika pieni vielä, että erityisesti just sillä messuilla, niin se ihmiset kiertää paikasta toiseen ja silloin on niin valmiiksi se kaikki laitettu ja voi hypätä penkille ja laittaa lasit päähän ja kokea just siinä hetkessä. Niin se, se tuntuu niin toimivan parhaiten. Hypeä tai ei, mutta nyt voit jo luoda itse pieniä lisätyn todellisuuden kokemuksia itsesi viihditykseksi tai tarjotakseen jotain uutta nuorille.